application انا كذا ما قالت واو وشيو واو ماي جاد صوت ميخائيل يا جد واو او ماي جاد ديشام ما ما ما كورن ما ini michael ma you انا لو مكيره اوتا بس او ماي جاد طب لا مش هنا انا אני חושבת שאני אבואה איתך רגע, אני צריכה להראות טוב לפני כן תסדרי לי את השיער טוב, עכשיו את נראית מושלם צ'ק! מה את נותנת oh sorry סורי, מאמי טוב, יאללה, בואו נלך אליה יו, נראה לי מזהים לך? וואו, איזה שם יפה! מה, גם חברה שלך צופה בי? אה, לא? אה, בסדר. יו, את כזאת יפה? יאה, איזה חמודה, תודה! את מגניב! מגניב! מגניב! אה, מגניב! מאיפה את? מה, את מאלה שמגיבות לי תמיד וזה? אה, לא. אה, כן? מגניב! איזה קטע ביליום כיום אלה אה, מגניב! אהבתי את השמלה שלך עברות, מאוד יפה לך וואי, אני צריכה לחזור עם הביתה להרוז את התיק כי אני טסה ביום שני ללונדון ואחרי זה אני צריכה להשקוט את הציצים וואי, אני מדברת עליך כאילו את חברה שלי כאילו, כל הצופים שלי הם חברים שלי יו, אפשר לחיבוק רגע, את רוצה שאני אתסלם? יו, סלפי כן, גם חברה יועד אני כל כך הולכת לעלות את זה לאינסטגרם אפשר, לכן? תודה, מאמי יועד, כזאת מקסימה גם את מקסימה טוב, היה לי ממש כיף לדבר איתכן שיהיה לכן שבוע, טוב, ביי! איזה חמודה? וואי, את לא מבינה איך היא ממני כאילו, מי אני כבר... אני כולו בן אדם, בסדר, אז אני מה, מה, אני לא איזה מפורסמת, כאילו או משהו? כאילו שיו! אני, אני פשוט פשוטת עם, אני חלק מהעם! וואי, זה כל כך כיף לפגוש צופים, בא לי עוד. נו כבר, תזהו אותי, תזהו אותי. מצוב מהיוטיוב, בוא, בוא. כן, טוב.